امر على الأبواب من غير حاجتي لعل لعلي أرايكم أو من يراكم على الأبواب من غير حاجة لعلي يراكم وراء من يراكم حياة شفري إيجاد <تصفيق> شفري المريض <يكلك يلي> <تصفيق> آه فريجك لكل مريض حايل ومن مثل طويل الليل آه. ما صار وزن ولا صار احرار من غير <تصفيق> أمر درتك ما لقيتك ذهب ولك بس عرفتك صفر <متصفيق> ما تسوى شريه ولا لو بطلت. سادة المسعمر الغوالي سيد عمران الذهب سيد محمد سيد عدنان هاي كل السادة عراس هاي من الزبار للكوفة هاي سادة المسعمر ويدن اللون، أكيد الغوالي آه. هاي عيون عباس محمد تعال عين العريس سيد عمران حسوني سيد محمد آخ يا عمر تحياتي 12 nem تفادك <تصفيق> و اعفاده و الجن ايد بالروح و لك فاداي تبشرني الرحد ويايا الشرد اللي رحيت اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي ياربو. كل سهرانين من المعرس وين امام العريس الغوالي. ولك بشرني تبشرني اللي راحت وياه يا احمد السعبري انا صاحب دعوتي اداويك لاخذها وشد وردك علي يا يمه يا يا يا ولك يا عشق الاصغار يا, يا عشق الاصغار مثل الرمض بالعين او يا عشق النزر. يا عشقي النيزر مثل مالك تعيش تركض ترب فلوس <تصفيق> لا لا لا ولك بس برد ديجالي اليشفع لربي يا يا يما بس بس حجب عليك اذنى تحية لمجد السعبر وخطاره. أكيد وحي الله جبور وعمام العريس الغوالي وعراس مية هلة كل الحضور أهل الأنصار الغوالي. هاي من السعبر الغالي. أكيد. كل السهراني الأنصار وزن الانصار البراكية ورجالها. يا ابوي وين الأنصار. أبو صخير ورجال أبو صخير جبور وعز جبور. كل السهراني أمجد السعبر أخوي هلل هذا آه الجبر يقول أنا موجود أكيد آه. جبور وعز جبور أخوة هدلة هلل هاي آه عيون صاحب الدعوة هاي آه عيون خال العريس أمجد ويقول الخال العزيز أمجد أمجد السعبر السعاب راع الرأس ياخذ الجبر الغاني عيش بكرامه ولا تطيخ عندك قلب يسواهم هو, هو العبر غم نعلم العمر نحن ابو العمر يا من عادة هو العبر ركض لا لاتخلصم ابتلاهم مرات اكون بعينك حكي بس تنجبر ما تحكي ومرات اكون بقلبك بس تلقى عينك تبكي اعيش بكرامه ولا تغني عيش بكرامه ولا تغني اردك قلب قلب قلب قلب قلب قلب عادي عادي عادي يمنع اللي نالفادي شكراً ايان او دارت شو دارت الدنيا محيرة. الناس صارت تبيع سار. الدنيا محيرة. I'm Yeah الحقها من فيها تلبية هيقيلها بطاني يحزلو طبئين مو قدها بدر ما باشي انا <تصفيق> انا على... سبح الغابة وانا المفترس المفترس المفترس وانا موش اليوم وجيت ولا عمي حولها امي تولا عمي لك موش موش موش موش موش موش, موش كلها وليطق بيرانا غيرنا بيرانا بي لك احنا يسرج لو يطقها وانا هاول هاول احنا ازرجناه يتقها ولا هاول هاول احنا ازرجناه يتقها ولا هاول هاول ابو حمودي وجادر اغضر الشام ابو حمودي وجادر اغضر الشام ابو حمودي وجادر اغضر الشام وجي يلا جينا خال <تصفيق> امجد <تصفيق> السعبر حماد السعبر>, <معادة> السعبر كل السهراني <تصفيق> شلع قلم هاي من السادة السعابرة شيلوها شيلوها اجيبها اجيبها مشيني اه اه اه اه اه اه اه هيبه <تصفيق> هيبه مني مشي مركب مش شايفين على العربان <تصفيق> هيبه مني مشي مركب مش شايفين على العربان ورسل الحق الهنومة جمسوا مع, جمسو مع, جمسو مع <تصفيق> دوري أنا دوري أنا ظهري لولا تكبر جن علينا احنا جمهور بربينا <متحدث>